السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليوم لاند كروزر 2022 بالفئة الأقوى والمجهزة بأنظمة جديدة للطرق الوعرة. لاند كروزر جي ار سبورت تتميز بنظام تعليق إلكتروني جديد EKDSS والذي يزيد من ثبات السيارة في المنعطفات ويحسن أداء السيارة في الطرق الوعرة من خلال قفل وفتح المثبتات الأمامية والخلفية بشكل تلقائي حسب وعورة الطريق واحتياج السيارة وهذا النظام يساعد أيضاً على تعزيز الراحة للسائق والراكب أثناء القيادة في المناطق الصخرية والجبلية السيارة بمحرك بنزين 3500 سي V6 بقوة 409 حصان وعزم 650 نيوتن الواجهة بشبك خاص بهذه الفئة وبكتابة تويوتا وشعار جيار سبورت وكاميرا أماميه الأنوار فلليليدي مع إشارات تسلسلية وغسيل أنوار والصدام بحساسات أماميه الشكل الجانبي بجنوط المنيوم مقاس 18 إنش وبرفارف جانبية باللون الأسود أعمدة العفش ومقابض الأبواب والمرايا والدواسة باللون الأسود والدخول ذكي من جميع الأبواب الخلفية بهوك وأربعة حساسات وكاميرا خلفية والأنوار يدي مع إشارات تسلسلية وفتح الشنطة كهربائي طيب مقاعد الصف الثالث كهربائي وهذا عدة السيارة مع ماطور هواء متنقل الدخول بلمس المقابض والمرايا بطي تلقائي الباب مغلف بالجلد وثلاث ذواكر لحفظ وضعيات مقعد السائق والمقود والمرايا الخارجية النوافذ أوتو وإضاءة LED مع شعار GR سبورت المقاعد جلد بلونين وبتحكم كهربائي وبتسخين وتبريد فتح الشنطة مانع الانزلاق ونظام منع الاصطدام الخلفي المقود كهربائي وجلد وبتخشيبه وبتحكم بشاشة الطبلون والنظام الصوتي ومثبت سرعه. وهذا الطبلون بشاشة للتحكم بالإعدادات الأساسية مثل إطفاء الحساسات والإرباجات والبروجيكتر وغيرها. وهذه الشاشة الرئيسية تدعم الخرائط وبث شاشة الهاتف وأبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتعرض الكاميرات المحيطية مع رؤية واضحة لتحت المحرك. تبريد وتسخين مقعد السائق والراكب. النظام الصوتي جي بي ال وضعيات القيادة ووضعيات القيادة في الطرق الوعرة السيارة بدفلك وسطي وخلفي وأمامي الدبل الخفيف والثقيل هاند بريك إلكتروني وأوتو هولد الجير أوتوماتيك بعشر سرعات وشاحن وايرلس الصف الخلفي بشاشتين لمس والمقاعد بتبريد وتسخين والتكييف الخلفي بدرجة حرارة منفصلة للجهة اليمنى واليسرى وهذا الصف الثالث